طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم متابعينا الأعزاء عن سؤال من خلق الله؟ قد يكون هذا السؤال قد ورد إلى أذهاننا منذ الصغر حين يقال إذا كان الله قد خلقنا وخلق العالم من حولنا فمن خلق الله؟ من أين أتى؟ وما هي بدايته؟ وأين يسكن؟ ماذا يفعل منذ قديم الأزل إلى اليوم؟ هل هو بالفعل إله طيب؟ لماذا لا يظهر أو يظهر نفسه للناس؟ وما هي هيئته؟ وقد تسأل من حولك هذه الأسئلة؟ التي هي في الحقيقة نتاج عقل مفكر وباحث ولكنك بالطبع مثل جميعنا لا تأخذ إجابة مقنعة بل أحيانا تواجه بتعنيف أو يشعرونك أن مجرد التفكير في هذه الأسئلة هو بداية الكفر بالله فيكون رد فعلك الأول هو أن تغلق على أسئلتك في أدراج عقلك ولكن تبقى في قرارة نفسك شكوك تبحث عن يقين من المعلوم أن الله عز وجل ليس مخلوقاً حتى نسأل عن خالقه فهو تبارك وتعالى موجود بلا بداية وأبدي بلا نهاية وهو سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق له والحق سبحانه وتعالى حين حرم التفكير في ذاته فلأنه يعلم أن تفكير الإنسان يكون وفقاً لما يعلم من ذوات الخلق، ويعلم أن تفكيره محدود بحدود محيطه الكوني، في حين أن ما ينطبق علينا من أحكام لا ينطبق على الحق جل وعلا، لأنه هو الذي خلق هذه الأحكام والقوانين، فهو إذاً المهيمن عليها. فأنت حين تسأل عمن خلق الله عز وجل، فإنك تسأل وفقاً لقاعدة في ذهنك: وهي أن لكل مخلوق خالق ولكنك نسيت أن الحق سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه القاعدة وحينما وضعها في نظامنا العقلي فقد وضعها ليلفتنا إلى وجوده فصفة الخلق من الصفات الذاتية للحق تبارك وتعالى والتي لا يجوز فيها العكس كالعزيز والحي إذ لا يصح أن نقول إن من أسمائه أو صفاته الذليل أو الميت أو المخلوق فإذا انتفى أنه عز وجل مخلوق فيكون السؤال من خلق الله عز وجل سؤالا أحمقا أما من حيث الشرع والدين عندنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هذا السؤال ففي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعث بالله ولينتهي وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخطابي قوله على ان قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض اخره اوله لان الخالق يستحيل ان يكون مخلوقا ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال فيجب ان تفرق ايها السائل بين حقيقه ان الله موجود غير مخلوق وبين كونك لا تستطيع ان تتصور موجودا غير مخلوق فالقوانين التي تحكم حياتك هي من خلق الله عز وجل ولا يمكن أن تنطبق عليه بحال من الأحوال أما ما ورد من الأسئلة على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون فهي كثيرة جدا لكننا نكتفي في هذه الحلقة بالإشارة إشارة سريعة إلى أربعة أدلة من الكون نفسه تشهد كلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بل خالق كل شيء الدليل الأول وجود الخلق وهو يشهد بوجود خالقه قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون والدليل الثاني التسوية ومعناه أن الله تعالى خلق الخلق بإتقان بديع وهذا يظهر مثلا في جوارحنا فما من جارحة إلا أتقنها الله إتقانا بديعا حتى تؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها على أكمل وجه، قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون والدليل الثالث التقدير ومعناه أن الله تعالى خلق كل شيء بتقدير وحساب وترتيب بحيث يتناسب مع مكان وجوده وزمانه وبحيث يتلاءم مع غيره من الموجودات قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر ومن الأدلة على ذلك الشمس تلك الشمس التي تبعد عنا مسافة لو نقصت لكان من الممكن أن نحترق والدليل الرابع دليل الهداية ومعناه أن الله تعالى هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه قال تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنس عزيز المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات